Üdvözöllek, Szabó László vagyok, a HTTPS Mindenhol Klub alapítója, és ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogyan kell egy SSL tanúsítványt telepíteni C-paneles tárhelyen. Pár szó a HTTPS Mindenhol Klubról, itt elolvashatod, hogy miért jó neked, hogy csatlakozz a klubhoz, mit találsz, véletőleg a weboldalunk még nem működik de hamarosan, és akkor alkalmazni lehet az ajándéktróbatagsághoz, itt látható kuponkódót. No, de térjünk is a tárgra. Tehát C-panel, SSL tanúsítvány és telepítés. Ez a három kulcszóma. Ha belépünk a tárhelyünk C-panelére, akkor ez a látvány fogad minket többnyire. Elképzelhető, hogy újabb verzió van telepítve, de maga az elrendezés és maga a... Az, amit keresünk, az nagy vonalakban mindenhol ugyanígy található, és ugyanígy látható a c-panelen. A modulok azok megvannak, tehát legfeljebb másképp néz ki az elrendezés, vagy a c-panel felület, attól függ, hogy milyen téma van beállítva. Tehát itt vagyunk a tárhely c-paneles kezelőfelületén, és ide szeretnénk egy domén alá, egy SSL tanúsítványt telepíteni, amit véletlenül megvásároltunk valahonnan, valakitől, valamilyen szolgáltatótól. És már megkaptuk magát a tanúsítványt, és a hozzá tartozó a telepítéshez szükséges ki illetve CSR fájlok -ok is megvannak nekünk. Ezt valószínűleg e-mailben vagy valamilyen formában megkaptuk az adott szolgáltatótól, akitől megvettük. Mellesleg megjegyzem, hogy az axgossl.hu oldalon tök a tanúsítványok. No, de nézzük tovább. Megkeressük itt a biztonság részt, és itt látjuk az SSL TLS menüpontot, ahova kattintva. el fogunk érni, itt ki is van emelve, ugye biztonság SSL TLS menüpont, ide kattintunk, ami be van sárgítva, és meg fogjuk kapni ezt a kezelőpanelt, vagy felületet gyakorlatilag. Alapvetően a CSR fájra itt uh, nekünk nem igazán van már szükségünk, hogyha megvan a CRT kiterjesztésű fájlunk és a ki kiterjesztésű fájlunk, vagy megkaptuk a kifájnak fájlnak a tartalmát. Kezdjük a ki fájjal, mert ez az első lépésünk. Tehát, hogy van két lehetőség, vagy ki fájlunk van, vagy a kifájnak fájlnak a tartalma, ez a kettő. A mi esetünkben. Azt fogjuk bemutatni, hogy mi van akkor, ha megvan a key file tehát fájlokba kapjuk meg ezeket a kulcsokat. Äh, első alkalommal ugye kattintunk ide a key file-ra, saját titkos kulcsok generálása, megtekintése, feltöltése vagy törlésre, äh, menüpontra, és megkapjuk ezt a képernyőnket. Itt nekem a kiszolgáló már van feltelepítve néhány äh, SSL tanúsítvány, úgyhogy äh, ezt. Jó, tehát a lényeg az, hogy ezt fogjuk látni. Itt lehetőségünk van akár le is generálni ezt a keyfile de alapvetően a keyfile az azt a szolgáltató fogja megküldeni nekünk, aki legenerálta és akitől vásároltuk a tanúsítványt. Börgessünk lejjebb az oldalon egy kicsit, és meg fogjuk találni az új titkos kulcs feltöltése menüpontot ahol gyakorlatilag be kell talóznunk, itt a tallózás gombra kattintva azt a fájt, azt a ki, tehát válasszon egy .key fight, ki kiterjesztési fight, amit mi kaptunk. A talózás után így fog kinézni gyakorlatilag, mi most az ablakot.eu domén alá fogjuk telepíteni az SSL tanúsítványunkat. Tehát mi feltöltöttük ide az ablakot, alávonás.eu.ki fight, amit aztán a feltöltés gombra kattintva validálunk, tehát feltöltjük, és gyakorlatilag ezt az üzenetet fogjuk kapni sikeres feltöltés esetén, hogy olyan sikeresen feltöltötte az ablakot a titkos kulcsfájt a fiókjához. A visszalépés gombra kattintva megkapjuk, úgy ki is sárgul, tehát hogy oda kell kattintani, vissza fogunk térni az előző oldalra, és itt legörgettünk az oldal alára a visszatérés az SSL-kezelőhöz menüpontra kattintunk majd, és visszakapjuk ugye a kiinduló oldalunkat. Következő lépés a CRT tanúsítvány feltöltése. Ehhez szükségünk van egy .CRT kiterjesztési fájra, amit valószínűleg egy zip állományba kaptunk meg, amiben kettő fájnak kell lennie, egy pont .crt kiterjesztésűnek és egy .ca bundle kiterjesztésű fájnak. Jelen esetben nekünk most per pillanat a CRT kell, normális körülmények közt ez bőven elég, de azt is el fogjuk mondani, vagy el fogom mondani, hogyha hiányzik valami belőle, akkor mit tudunk csinálni. Tehát tovább lépünk erre a menüpontra, megkapjuk ezt az ablakot, itt nekünk már van feltöltve több tanúsítvány, Uh, tehát ilyen lesz a lista neked is, hogyha lesz több gyakorlatilag több tanúsítványok. És itt is legörgetünk az oldal a alsó felére uh, a tanúsítvány feltöltéséhez, tehát válaszol egy tanúsítványt, pont CRT kiterjesztésű Betalózzuk a CRT kiterjesztési fájlunkat, és tovább lépünk, tovább lépve. Ezt fogjuk látni, tehát ablakodalávonás.eu.crt file. És a tanúsítvány feltöltése gombra, hogyha kattintunk, akkor következik ez a visszaigazolás, hogy a rendszer mentette a tanúsítvány ablakod.eu tartományhoz. Szuper, eddig rendben vagyunk. Visszalépés gombra kattintunk, és visszajövünk ide. Legörgetünk az oldal aljára, és visszatérünk az SSL kezelőhöz. Gyakorlatilag következik az utolsó lépés, maga a tanúsítványnak a telepítése, vagy a beállítása a domain Lévhez. Ehhez kattintsunk az SSL webhelyek kezelése menüpontra, és meg fogjuk kapni ezt az ablakot. Itt, mint látható, az, ablak, az ablakot.eu tanúsítvány itt még nincs feltöltve, tehát a, élesbe fogjuk feltölteni végeredménybe a tanúsítványt, és élesíteni, és aztán majd ki is próbáljuk, hogy hogy működik. Legörgetünk egy kicsit a, a, ennél az ablaknál és a következő látványt fogjuk, a, vagy a következő dolgot fogjuk látni. Itt van egy olyan tanúsítványok böngészése, vagy a tartomány kiválasztása. Most mi kiválasztjuk itt a tartomány, normális körülmények között, ugye a domain már szerepel a szerver listánkban, tehát a szépanelen úgy, hogy ebbe a listába benne kell legyen. Mi az ablak. ablakot.eu-t fogjuk kiválasztani mint ahogy látszik, és gyakorlatilag, hogyha a keyfile-t és a crt file feltöltöttük, akkor túl sok dolgunk nincs, azon kívül, hogy az automatikus kitöltés tartomány szerint gombra fogunk kattintani, és hogyha minden rendben van ezzel, akkor gyakorlatilag szinte végeztünk is az egészet. Tehát kattintunk az automatikus kitöltés tartomány szerintre, és a következőt fogjuk látni, ugye a tanúsítványunk az itt szerepel, ez a CRT fájnak a tartalma. Itt alatta van, hogy milyen tartományhoz van be, kiállítva, ki az a, ki a kibocsátója, milyen kulcsa, milyen titkosítási kulcsal szerepel, és meddig érvényes. A titkos kulcsot a kit is hozzárendeli a, a rendszer, hiszen már elő, el, előtte feltöltöttük a ki fájlunkat, és a következő részen pedig, normális körülmények között, és hogyha jól van beállítva a CRT, akkor ez a CA Bundle is uh, uh, kitöltődik. Amennyiben véletlenül itt üres. Akkor elő kell vennünk a másik fájt, amit a zipbe kaptunk, aminek a kiterjesztése CA alávonás bundle, vagy CA.bundle, és annak a tartalmát kell ide bemásolnunk. Semmi más dolgunk, nincs Ctrl-C, Ctrl-V, tehát kijelölni a Begin certificate egészen az End certificate tehát a teljes, ezeket a feliratokat is. Ctrl-C, Ctrl-V bemásoljuk, és utána a tanúsítvány telepítése gomb fog következni. Ezt az assajni szolgáltatást ezt hagyjuk, mert egyrészt az e-mail szolgáltatások számára, másrészt pedig, hogy a tanúsítványunk elérhető legyen külön IP cím nélkül, ez szükségáltatik, ezen a szerveren ez van. Ebben az esetben ugye a szolgáltató nem kér külön pénzt az egyedi IP cím miatt. Tehát célszerű mondjuk, a te, te, ha SSL-t akarunk telepíteni, akkor megkérdezni a szolgáltatónkat, hogy külön díjat felszámol-e e, esetleg egyedi IP-re, mert hogy arra van szükség az SSL vagy a HTTPS használatához. Jó, tehát ha ez mind megvan és fent van a, a CA és a key, és a CRT-tartalma, és akkor a tanúsítvány telepítésre gombra kattintva, gyakorlatilag be is fejeztük a tanúsítvány telepítését, és megkapjuk ezt a visszaigazolást, hogy sikeresen konfiguráltuk az SSL-t, stb. mindent meg fogunk látni, hogy hát hova tettük fel, a WWW s verzió is működik, és a verzió, tehát VVV nélküli verzió is. Az OK gombra kattintva bezárjuk ezt az ablakot, és visszakapjuk az SSL állományok kezelése ablakot, és itt látható, hogy hát nekünk fel lett telepítve az ablakot.eu, Domainhez az SSL tanúsítványt lehet eltávolítani, frissíteni, kezelni, stb. stb., de most ez nem tárgya jelenleg a videónak. Jó, ezzel be is fejeztük gyakorlatilag a telepítést, és most megnézzük azt, hogy, hogy ha, ha ezzel végeztünk, akkor hogy fog kinézni a működő tanúsítványunk az adott oldalon. Ezért behívjuk az ablakod.eu oldalt. Appá, csak a nagybetűvel írom, de nem baj és láthatjuk, hogy gyönyörűen megjelenik itt a HTTPS, hogyha rákatintunk a lakatra, akkor meg tudjuk nézni a kibocsátót, és akár a tanúsítvány adatait is. Még, tehát hova vonatkozik, még oldalra, stb. a részletekre, ugyanúgy láthatjuk, hogy meddig érvényes, ki a kibocsátó, és egyáltalán hova tartozik ez az esőság. Ha a www.ablakod... .eu-t be, akkor is ezt kell találnunk, nálunk viszont át van irányítva a www változat, a www nélküli változatra, tehát az, ez a Google miatt van ugye, hogy legyen kettőzött tartalom, és ne kelljen különböző átirányításokat alkalmazni, mi egyetlen egy domént használunk, tehát hogyha a www-vel írja be például valaki a doménnevet, akkor is a www nélküli változatot fogja kapni. Nos, ennyi volt az SSL telepítése gyakorlatilag. Én remélem, hogy sikerült, vagy sikerülni fog feltelepíteni különösebb probléma nélkül, bármilyen c-paneles tárhelyen a doménekhez az SSL-t. Látogassatok el a klubba, a Facebook oldalunkon is, vagy a Facebookon is keresítek, HTTPS mindenhol klub, rengeteg okosságot fogtok még találni és egyre csak bővülünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!